Дуже хотілося, щоб Анчелотті виграв цей поєдинок. Не знаю чому, це мої особисті уподобання, уподобання гри нинішнього мадридського Реалу. Команда, мабуть, вміє найшвидше зараз у світі. Та я взагалі не згадаю, щоб хтось колись настільки швидко приходити в атаку, приходити середину поля. І такі люди, як Бел, Кріштіано, Ді Марія – це просто не люди, а кентаври. Швидкість шалена, плюс майстерність. Ну, а легко там точно не буде. Ось в цьому матчі точно вже я думаю, обидві команди заб'ють, тобто будуть його голи з обох сторон. Ну, володіння мічем традиційно там у Баварії дуже велике буде. Не те, щоб я впевнений у цьому результаті, і це якраз найцікавіше, тому що ніякої впевненості в тому, хто виграє, немає. Незважаючи ні на що, я віддам перевагу все-таки Реалу. І навіть не тому, що команда забила вдома гол а тому що їм легше, коли суперник якраз не просто контролює м'яч, а намагається діяти гостро, відповіді будуть не менш гострими.